මෙවැනි වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍ය නම් ඔබේ channel දුරසතනෙට මෙවැනි වීඩියෝ නිතර ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩ රට news අපේ YouTube නාලිකාවේ දක්නපසින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට යවස්තාක උදා වෙනවා එහෙනම් මතක ඇතුව මේ අවසානයේ subscribe button එකกดලා bell සලකුණ ඔබලා කරලා යන්න ආයෙදවසක හමමු මෙවැනි වීඩියෝකින් මම හින්දි කරුණ කුමාරයි